Здравейте! С Хармоника започваме една поредица от истории за българското кисело мляко. От самото откритие на млечно-киселата бактерия през индустриалния бум и покоряването на света от този продукт до днешни дни. Началото на разказа ни започва в Трънския край, а наш гид ще бъде мето от Хармоника. Ще разберете защо отиваме точно там. Чудесно тръгваме! Тук нагоре по този път към Селси ли си отива? Тука, до и повече не мога да минеш. Чуде се откъде е тръл от долу? Вие докъде до къде искате? До трън отиваме. Не, ние отиваме към Търн. А, то направо надолу. На 300 метра след свирката той е направо. И пише извор. Една голема табела. Един паметник има една женска. Та, че го виж висок статуя къл... на една женска. Ние отиваме на музея на киселото мляво. Къл... Е къл... точно така. а, на музея е там. При Леля Искра, нейният баща е измислил това бацила Стамен Григоров, не е за нея. Стамен Григоров. Че я намерите? вече на второто табло е Стамен Григоров откривателя на бактерията родена на 27 октомври 1800 1978 година в село Извор. Учи средното си образование в София, висше по естествени науки в Франция и в Женева медицина. По това време в Женева чете своите лекции световно известния бактериолог, професор Масол. Наръчник на лекарство. Тя ще трябва. се първа? Това се 73-та година Млечна промишленост и информационен бюлетин Виталакт Биолактан бебе Сердикът Съоръжение, аквариура и материали още през първите години на своето следване Стамен Григоров прави впечатление на професорите, особено на професор Масол със своята изобретателност. След многобройни часове над микроскопа той лави една пръчицата, която причинява подквасването на млякото, всъщност бактерията, която открива. Това е къщата, да стане Това отзад има още една, те са свързани. А ето тук. Значи микробиологите са поставили да плоча. Много добро състояние къщата. И ми поддържаме общо заето. Интересно е, си това, това си, е така наречената Ижа по-трънски, така му казват, на едно такова общо помещение с единствения тук в извора им може би, в малко трънски села с запазен той оджак. като пуши, Много, Еми, пуши. Едно време стоеха тук на Вериги и котлин огън е горел непрекъснато. И ние сме, да, наследниците. Значи, целия имот, който всъщност е бил, ние не сме го делили. Ще видите, той е едно огромно, 20 декара къщите с 20 декара двор. Аз в 92 година бек в Япония и си изненадах какво нещо е българското кисело мляко. Култ! Култ в буквалния смисъл на думата. култ. Неделен ден се прибирахме от Нагано към, към Токио и по Отобана огромни колони и места за паркиране, почивка, пътната полиция спира и пуска на порции а, прибиращи се коли. И всички, които влизат в а, тези огромни а, магазини. Така. Вътре безброи, безалкохолни напитки, слабоалкохолни. 90% от това беха с пластмасови кофички българско кисело мляко. И пише българско кисело мляко. Да съхраним въобще българското. Защото с... Индустриализацията на кислото мляко, вероятността да загубим е традиционното българско е много голяма. Това е целта. Една от целите. Е, точно за това сме тук. Да. Точно за това сме дошли да се срещнем с вас, да направим това филмче, което искаме да направим с хората. Че всеки в България прави кисело мляко и не знаещо прави кисело мляко. Това го казвам съвсем mm -hmm. отговорно, въпреки много хора познавам в бранша. Всеки един бранш. Така хранителния. Имам доста добри познати на по-големите производства и смя да твърда, че повечето хора го правят само единствено заради бизнес, което няма нищо лошо, но когато правиш един традиционен продукт, мисля, че трябва да се прави с друго нагласа, с друго отношение, с друго поведение, друго представяне. Всеки един да знае за това нещо и да е изключително коректен по цялата верига. В следващия епизод от Поредицата ще научим повече за това как българското кисело мляко покорява японските пазари. За това ще ни разкаже Георги Георгиев, една от живите легенди на българската млечна индустрия.